بنا ہے یہ بنوں گا میں اور اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک استاد ڈھونڈے امام شافی کہتے ہیں جس کا کوئی منٹر نہیں ہوتا, جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا جس کا کوئی گرو نہیں ہوتا جس کا کوئی گرو استاد شیتان ہوتا ہے کیونکہ زندگی کیس لمے آپ نے اپنے بارے میں, میں گا, آپ کی منزل کے بیچ میں ایسے رستے ہیں جو ہیں. ایسی گھاٹی ہے جن میں آپ گرے نہیں ہیں ایسی وادیاں جنہیں آپ نے ایکسپلور نہیں کیا ایسے موڑ آئیں گے جن کے بارے میں آپ جانتے نہیں آگے کیا ہوگا تو استادوں کے تجربے ہیلپ کرتے ہیں انسان کو ان لمحات میں کلیات سے جزیات کو سالو کرنے کے لیے جب آپ کے پاس کوئی لاک فائل نہیں ہے استادوں کے, اس کے ساتھ زیادہ بیٹھنے والا شخص ہمیشہ اپنے اپنے کم سے کم ریسورسز میں زیادہ سے زیادہ ترقی کھڑی کرتا ہے مگر وہ شخص جو زیادہ سے زیادہ اپنی عمر کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور وقتوں کو ضائع کرتا ہے غلط جگہوں کے اوپر یاد رکھے گا اس کا کرائسس مینجمنٹ اس کا آبسٹرکشن مینجمنٹ اس کا فیئر مینجمنٹ اس کا اموشنل کو اتنا کمزور ہوگا کہ جب اس کے آگے مسئلے کھڑے ہوں گے تو وہ کبھی کنفیوز کبھی استراب کبھی سائلنٹ کبھی گراؤچی کبھی کرینک زندگی میں کچھ بڑا کرنے کے لیے تو میں علم چاہیے اور علم تین چار طریقوں سے آتا ہے یا کائنات پہ غور و فکر کر کے دوسرا سیرتیں پڑھا کریں بایو ہسٹری تاریخ انسان کو سکھاتی ہے کہ انسانوں کے ساتھ انسانوں, نے اور انسانوں کے ساتھ اللہ نے اور انسانوں کے ساتھ اس دنیا کے مٹیریل نے کیا, کیا؟ حیرت کی بات ہے ہم لوگ سب کچھ پڑھنے میں تاریخ نہیں پڑھتے ایسی بچوں یہ بہت ضروری ہے تاریخ پڑھو دیکھو کہ لوگوں نے کم سے کم حالات اندر بڑے, سے بڑے بڑے بڑے جن کھڑے کیے بداسی کا سیاست انناس. اپنے نفس کی سیاست پہ غور و فکر کیا گا. جب بھی تم کچھ کرنا چاہتے ہو دیکھو تمہارا نفس تمہارے اپنے نفس کی سیاست کو غصہ کھاتا ہے کس طرح وہ حق نہیں سمجھ جس طرح آپ ہیں آج اگر آپ اپنے آپ کو دین فقد ادرا کا سیاست انناس, آپ لوگوں کی سیاست کو ماسٹر کر لیں گے آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو ماسٹر کر لیں گے اور وہ وقت جب آپ اپنی بات کسی روسٹرم پہ ویسے کسی میں کسی کو کنوے ہوں گے تو آپ کے مائنڈ میں ہوگا یار اس کو یہ بات بری لگ سکتی ہے اس کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی یہ بات مجھے نہیں اچھی لگی تو یہ اس کو کیسے لگ جائے گی یہ کپڑا شاید مجھے یا نہیں پہنا چاہیے جس ہم کہتے ہیں یہ کلر شاید یا نہیں پہنا چاہیے میت پہ جا کے نکاح کا درج دیں اور نکاح پہ جا کے صحیح جگہ پہ ایز لانگ اگر جب تک یہ زندگی میں نہیں ہوگا آپ کم سے کم ریسورسز اور اچھی کے ساتھ, کو پڑھتے پڑھتے. انسان کا جب منہ بند ہوگا اور گور و فکر بڑھے گا اپنے اوپر اور لوگوں کے پاور بلڈ ہونا شروع ہو رہی ہے آپ میں کچھ لوگ خاموشی کے اندر ویکنیس تو وہ سٹڈی کر لیتے ہیں اگلے کی مگر ویکنس سٹڈی کرنے کے بعد اگلے کو مارتے نہیں ہیں اس کی ویکنس کو اس کی اسٹرینتھ میں بدلتے ہیں اس کی ویکنس کو پہاڑ بناتے ہیں اس کے اندر کہ اس... یہاں سے باہر نکل آئے اور احساس بھی دلاتے ہیں اس لیے تو کہتے ہیں بغاری کی روایت ہے جو مستحی ہے اور مستقبل دونوں کا بھی علم نہیں حاصل کر سکتے مستحی وہ ہے جو ہمیشہ شرم کھائے گا پرابلم سالو کرنے کے لیے مستقبر وہ ہے جو وہ کلیم کر دے گا جسے آتا نہیں ہے وہی وہ کلیم میں ہی مجھے جی. اور پیدا نہیں ہوا جی دنیا کے اندر تو ڈونٹ کلیمٹ از ناٹ یورس اینڈ ڈو ناٹ اسٹے بیک فار کلیمنگ دیٹ از یورس جو آپ کی بینچ ہے بولے اس کو یہ میری بینچ اور جو نہیں ہے وہ آپ کو کلیم نہیں کرنی چاہیے تو یہ نفس کی سیاستیں جو ہے نا اکثر لوگ اپنے پہ غور فکر نہیں کرتے لوگوں کی غلطیاں نکالنے میں لگے نہیں لوگ تو غلط ہوتا ہی ہیں آپ ہی غلط دنیا ہی غلط ہے سب کچھ ہی پرابلم از کہ آپ جس طرح اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ جی میں اس کو ایسے چمچ کھلا اپنے نفس پہ جو رحم آتا ہے آپ کو اپنے نفس کے لیے اتنی تیزی ہے لوگوں کے اندر جو اپنے لیے سکون تھا وہ لوگوں کے لیے بھی سکون رکھیں. تا کا اصول اپنے لیے تو ہے تو جا کے پوری بوتل. No. یہ فرق کرنا پڑے گا آپ کو تو تیسرا ایلیمنٹ ہے اپنے بے غور فکر ہمیشہ کبھی نہیں لوز کریں چوتھا فتح اللہ ہم. شریعت کا ایک بڑا زبردست اصول ہے اپنی استطاط کے مطابق بھی تقوی پر ہونی چاہیے کبھی کبھی انسان کے کلب کے اندر اللہ کا علم اور اس علم سے جڑی ہوئی نیت اور نیت سے جڑا ہوا ارادہ اتنا اسٹرانگلی نہیں ہوتا. 20 پہ ہوتا ہے اور اس کی اللہ نے میری مدد نہیں کی اور, اور بدگوانی ہوتی ہے آپ نے وہ کر لیا جو آپ کے حیثیت کے مطابق جنگ لیتے ہیں اپنی وسط کے مطابق لی جاتی اپنے پوٹینشیل کے مطابق اور ایک قوم بیٹھ گیا ٹوٹل اس باپ جو گورے نے کیا ٹوٹلی جا کے بالکل ہی وہی لا کچھ آنا ہے بہت کچھ اس نے کرنا ہے سب کچھ اس نے کرنا ہے کچھ آنا ہے کے بیچ میں میں کتنا جلدی حسد میں کتنا جلدی اگر آپ کا نفس ابھی ٹرین نہیں ہے نا کچھ لحاظ سے نہیں گزرے وہ جھگڑا نہیں لیجیے گا اکثر لوگ آپشن لے لیتے ہیں جا کے